Дізного середа! Мене звати Христинка і ми знову на ютуб-каналі Христо ТВ. Сьогодні 14-й випуск в рубрику Свято кожен день. Тож поїхали! Здогадуюсь, багато моїх підписників чекали цього випуску. Адже сьогодні ми розіграємо головоломку розумні. У нас є такі учасники. Хлопчик Арсен з міста Надвірна. Хлопчик Владислав, Владислав з міста Києва. Ви його пам'ятаєте? Хлопчик Михайло з міста Києва. Дівчинка Алісія з міста Києва. Хлопчик Артен з міста Києва. Хлопчик Матвій з міста Києва. Оскільки учасники у нас тільки шестеро, щасливого переможця ми будемо вибирати старим, добрим способом. Ми беремо карточку одну і згинаємо її, і кладемо в цю стекляну прозору базу. Згинаємо друге кодемо увази. Е, че. Чи збіяте? І останнє шосте. Я це гарненько все перемішаю і виберу одного щасливчика, який виграє головоломку, що розумний сир. Тож починаю мішати. Перемішали, тепер дістаємо карточку. Ось ця карточка, давайте її відкриємо. Її переможець. хлопчик Матвій з міста Києва. Ми тебе вітаємо з перемогою. Їй відправляємо тобі головоломку, розумний сирник. Сподіваюсь, вона тобі дуже сподобається. А де ж це моя подружка Пінкледі? Вона вже запізнюється. Давайте її гукати. Пінкледі! Ось ти, ми давно не знімали випуски з моїми друзями. Зроби, щоб біля мене хтось з'явився з, з однокласниками. Так-то. Так. Я тобі потім передзвоню. Привіт, Миша. Привіт. Крістю, а як я тут опинився? Це все в Фінляндії. Кристи, і що ми будемо робити? І гледі, виручиш! Дітки, у нас є інструкція, щоб скласти ось таку машинку. У нас тут є чотири колеса, є гвинтики і є ось такі деталі, такі і такі. Давайте вже приступимо до зборки. Дітки, ми вже всі пакетики розпакували. Тепер будемо збирати нашу машину по інструкції. По інструкції у нас у такі три куточки. Ось І квартай. Треба скласти так ось. Так, от маленькі Ну что ж, рухаемся далее по инструкции. Крок 2. А вже же не простий цей конструктор. Ну що, поїхали далі? Христю, я забув, що мені треба прибрати в кімнаті. Мама просила прибрати її. Можеш попросити Пінкледі перемістити мене додому. Пінкледі, допоможеш перемістити Мішу додому? Мішу пішов, тепер доведеться все складати самій. Дітки, гляньте, що в нас на даний момент. Діски, далі ми кріпитимемо сидіння та спинку сидіння Так, хочуть доробити спинти і закорти Зараз ми будемо кріпити до крісла ось такі детальки Після того, коли ми причепили жовті деталі, подивіться, що у нас вийшло. Ось таке крісло. Давайте спробуємо туди посадити пінклеті. Ух ти, стає весело. Тепер вже залишається прикріпити колеса. А тепер установлюємо задній колес. Дітки, подивіться, яка стала наша машинка, коли ми причепили до неї колеса. Тепер нам треба ще встановити болотники. Діти, подивіться, яка гарна машинка у нас вийшла. Вона гарно красується з пінкледі. Назову її квадроциклом для пінкледі. А зараз! Увага! Сюрприз! Як ви здогадалися, в мене є ще одна гра. І сьогодні ми її розіграємо. Джузі, цей мотоцикл, він дуже похожий, як, нас, як ми збирали квадроцикл Я хочу розіграти мотоцикл, так як я розіграла На попередньому випуску головоломку Ось погляньте на нього зблизька Якщо ви хочете його отримати безплатно, вам потрібно написати в коментарях своє ім'я та Facebook профіль свій або, або батьків, сестрички, тата, мами. Зараз на екрані з'являться правила, прочитайте їх уважно. Умови конкурсу Дітки, щоб стати учасником розіграшу мотоцикла конструктора, достатньо просто написати в коментарях під цим відео своє ім'я, та посилання на свій Facebook профіль або ж якщо його немає, посилання на Facebook профіль когось із старших членів родини, мами чи тата, можливо, старшого брата чи сестри. Це посилання потрібно для того, щоб хрестинка могла зв'язатися з переможцем розіграшу та дізнатися адресу, на яку їй слід відправити подарунок. Дітки, якщо ж ви ще не вмієте писати і читати, Попросіть, будь ласка, когось із дорослих допомогти вам стати учасником розіграшу мотоцикла-конструктора. Цього разу для того, щоб прийняти участь у розіграші, у вас буде вдвічі більше часу, оскільки через поїздку Христинки на море вона не зможе розіграти цей подарунок у випуску 15. Тому проведе розіграш мотоцикла, а в 16-му випуску – а це означає, що ви матимете вдосталь часу, щоб залишити в коментарях під цим відео своє ім'я та посилання на Facebook профіль. Тому ми припинимо приймати заявки на участь у розіграші аж 6 травня 2018 року. А до цієї дати залишайте в коментарях свої дані, а також розкажіть про цей конкурс своїм друзям, щоб і в них також була можливість прийняти участь в розіграші конструктора від Ді Христинки». Дітки, щоб отримати цей подарунок, я вам даю два тижні, тому що через тиждень я їду на море. А на морі у мене не буде змоги провести цей розіграш. Дітки, сподіваюся, вам сподобалися мої відео, тому ставте палець вверх. Підписуйтесь на мій канал. Христа ТВ Обов'язково вписуйте в коментарях своє ім'я та посилання на Facebook профіль. Можливо, саме ти виграєш мотоцикла через два тижні. А наразі я з вами прощаюся. До нових зустрічей! Всім па-па!